Hur ser kompetensförsörjningen ut inom immersiva medier i Sverige? Eh, arbetsmarknaden är mitt i en digital transformation och hur kommer den immersiva revolutionen att påverka oss som individer vårt sätt att interagera och lära? VR och AR är en lika naturlig del i digital transformation som AI, robotik, Internet of Things och andra stora teknikrevolutionerna. Och nya yrkesroller växer fram, nya kunskapsområden krävs för att lyckas. Och det här är ju frågor vi definitivt ställer oss i museisektorn också. Men Nästa presentation är alltså presenteras av Linus De Petris, programansvarig för utbildningen vid Blekinge Tekniska högskole och Liselott Heimdahl, UX-designer vid BTH Live. Det är BTH, ska det stå. Rättare. Välkomna, och varsågoda. Så då. Ja, som sagt, vi har ju de här tre program där vi jobbar väldigt eh, mycket, ja, samarbete med gestaltningar och så. och ja, det och så. behövs ju många kompetenser, som sagt. Men framförallt så är vi, vi här idag för att prata just om det här immersiva, vår syn på det här med utbildning och kompetensförsörjning. Kanske inte så mycket konkreta exempel, som, för det har vi redan sett så många, både den här nätverksträffen och andra. Alltså där vi redan vet att det finns jättemånga duktiga både företag och, och forskare och andra möjliga verksamma inom, som gör massa spännande saker eh, mm. redan. Men det finns en annan del av detta som vi tänker också är ganska viktig. Och immersivitet är egentligen inte något nytt. Jag menar alla av oss kan ju relatera till det här med att bli uppslukad av en bok eller en film eller någonting så att det är ju någonting som vi har hållit på med länge. Ja precis och där har vi man brukar dela upp det här i två stycken olika eh, typer av immersivitet eh, och då har vi ju, eh, böcker och film hur vi känner oss engagerade i ett innehåll, eh, vi lever oss in i det, vi känner med karaktärer och vi kan se dem framför oss, däremot så är det kanske inte riktigt att vi känner att vi är där, vi är inte i världen helt enkelt. Och då har vi den andra typen av immersivitet som handlar om närvaro. Att vi kanske känner och ja, hur vi hör det runt omkring oss, att vi känner oss där helt enkelt. Mm, ja, in sinnen helt enkelt. Och den här skalan som, som Milgram och några till publicerade under 90-talet, det fångar lite den här idén om det här med närvaro, den fångar också den här det sättet som vi pratar om det idag som vi ibland kan tycka är lite konstigt. Kanske att det finns en verklig verklighet och sen så finns det en virtuell verklighet som då skulle liksom förflytta sig längre och längre ifrån det som är det verkliga. Och där vi liksom hela tiden har förfinat vår teknik för att representera och fånga mer exakt hela tiden verkligheten. Vilket det är ju omvänt också innebär idén om att ju finare vi kan fånga verkligheten och representera den desto om vi vänder på det så, så kan vi ju använda de här representationerna till slut för att, att lura oss då och tro att vi inte längre, eller att vi, att vi är i en verklighet fast den är virtuell. Ja, vi har teleporterat oss. Så, ja. typ. um, men det som är ganska intressant med just den här ganska gamla skalan egentligen, det är ju att vi är ju redan här uppe uh, i virtuella uh, miljöer helt enkelt. Vi har ju många exempel på att vi har skapat det, men frågan är hur är det med immersiviteten? Känner vi oss verkligen att vi är där eller är det bara som ett fönster in på något sätt fortfarande? Ja precis, är verkligen båda komponenterna med så att säga. Och det här är någonting som har varit så, det har ju varit så under, under historiens gång. Och där vi många gånger har tänkt att nu är vi färdiga, jag menar föregångarna till kameran som namnet kommer från det mörklagda rummet, där vi helt plötsligt kunde liksom fånga bilden av världen utanför, men fortfarande genom målning då. Jag tänkte nu behöver vi inget mer. Nu, nu kan vi verkligen representera världen i bild så yes. exakt som vi behöver. Eller tills när vi fick bland de första rörliga filmerna från Bröderna Lumière som exempel till exempel med tåget som ankommer till, till och som egentligen var en sekvens rörliga foton i detta fallet, men, men som ändå gav det där, oj nu behöver vi inget mer, nu kan vi kan representera världen i rörlig bild och hur vi tänkte liksom då, och jag tror när vi tänker tillbaka på detta så brukar man prata många gånger om att, att, att de trodde att tåget var där, så var det ju förstås inte, utan däremot att de blev, att de liksom inte var beredda på det de skulle få uppleva som, som varje nytt medium på det sättet gör. Att, att de blir nog förmodligen väldigt, väldigt överraskade av att se tåget röra på sig i biografen. Ja, men precis. Det överträffar ju deras förväntningar i det här fallet. Och eh, det gör det ju kanske inte nu längre. Eh, vi blir inte överraskade av att vi kan se ett tåg röra sig på bild. Det, det har vi ju stora förväntningar att vi ska kunna göra. Vi blir snarare förvånade om det är tvärtom så att säga. Um, och um, ja. Uh, lyckas vi överträffa förväntningarna då får vi wow-faktorn, och det är ju då vi blir intresserade och involverade egentligen. Um, kan Just och då är det ganska intressant här. Här har vi ju, uh, som presenterades av Meta uh, för detta Facebook uh, bara häromdagarna. Uh, Horizon Workrooms där vi kan sitta och ha möten i. Uh, Ja, virtuella miljöer helt enkelt, och det är ju ett vanligt arbetsrum egentligen. Eh, lite mer flashigt med holografiska bilder typ. Men eh, hur kommer det sig att vi fortfarande tycker att det här är häftigt? Det är ju för att vi förväntar oss inte att ha den här typen av miljöer virtuellt så att säga. Så det överträffar dem och vi har valfokten och vi vill vara liksom. Men eh, vad har vi skapat? Vi har ju skapat någonting som ska vara en typ av ideal arbetsplats eh, där vi kan träffa folk från olika ställen och vi har våra perfekta avatarer liksom. mm. eh, Och vi köper ju till och med digitala kläder till dem. Så vad är det här då? Har vi skapat den ideala platsen nu egentligen och med VR? Mm. Och det blir så tydligt med den här bilden också att de väljer att presentera detta som det allra senaste Och ändå faktiskt ser det ut som ett kontor. Ett ganska avskalat kontor. Ja så precis. Vi, men det, vi ska inte relera över det utan det här är ju otroligt spännande givetvis tycker vi. Men, men att det är också ett exempel på att vi är bara i Lindan och vi, vi vet mm. inte riktigt vad, vad vi kommer att göra och hur det kommer att fungera med, med VR. Nej i, i precis. Framtiden. Och det är ju ett viktigt steg att vi har den här... Ja, typ centerpunkten där vi tar ett gammalt medium eller en gammal plats, så att säga, innan vi kan se hur vi kan designa det här vidare och ta det utanför den vanliga fysiska platsen i ett VR-rum, så att säga. Mm. Um, så det är ju precis som att när vi hade tv från första gången, det var ju radio med bild. Och precis. nu har vi verkligheten i VR, fast ja. Så ja, är det här den perfekta världen, man kan ju se det från olika perspektiv, det här är ju en vanlig eh, tanke, diskussionsväckande illustration egentligen. Eh, vi kanske är inuti en perfekt värld så att säga, men eh, hur påverkar det här oss egentligen? Mm. Och även om det är en illustration så, så såg det faktiskt ut så här 2016 på Mobile World Congress. Och även detta är ju förstås bara en, en snapshot av allt som händer där, folk satt ju inte med VR-hälsets på sig hela tiden där. Men det är ändå en bild av hur ser det här ut som vi tycker är viktigt för att de delarna, vi vet redan att vi kan göra som sagt massa häftiga saker med detta. Men vad det får för konsekvenser i vardagen och vad det får för konsekvenser på våra arbetsplatser. Hur kommer vi arbeta, vad behöver vi förändra? Hur kommer våra besökare uppleva vårt innehåll eller våra berättelser? Mm när vi nu så småningom håller på att växla medier, för att vi håller på att växa, växla mellan våra medier och att ett annat kommer att få ta en stor del, det råder det ingen tvekan om. Mm. Och även, även det är ju egentligen inget nytt. Man kan tycka det är lustigt att folk sitter och tittar på, sitter med varsitt headset, men hur står det ut nyss då? Det har ju sett ut så här ganska länge, att vi är kraftigt med, lever i en kraftig medierad värld och Innan detta så tog ju tvn över våra gillestugor och de blev tv-rum istället där vi umgicks genom att titta på tv tillsammans. Så att det, är ju, det är ju en, en fortsatt utveckling där, där varje medium som axlar sig fram så att säga, och tar, tar sin plats och det får konsekvenser för hur vi, hur vi lever i vardagen. Mm. Och ja, därmed är det inte sagt att vi vill förminska gamla, det är ju fortfarande så att vi målar och att det fyller en viktig funktion. Precis. men ja. Olika funktioner. Olika funktioner. Eh, men det är ju som det ser ut utifrån. Eh, vill bara kort lite, vi ska inte spela hela denna men jag rekommenderar att jag kollar på den. som en, för Hur kan det se ut inifrån då i, i framtiden med Keiichi Matsuda har gjort en... En, en härlig gestaltning av hur det skulle kunna vara. Nu blir det lite ljud. Det är medvetet så att jag inte delar ljudet, men ni kanske hör lite genom genom högtalaren. Ja, en väldigt kraftig medierad värld, skulle det kunna vara så kanske när vi flyttar liksom AR eller VR eller från, från, från telefon eller headsetet, till, när vi har glasögon på oss kanske, eller när vi har till och med linser kanske där, där vi kan få det här överlaget. Så det, det är de spännande frågorna vi tänker, liksom, hur kommer det, var är vi på väg någonstans? Och hur påverkar det oss? Ja. Men ja, varför nu är en ganska viktig fråga kan man tycka. Vi har ju på bilderna här att det här har ju blivit bra mycket mer tillgängligt nu på sistone. Det är ju mycket billigare vilket gör att även små barn nu kan hålla på med det här. Det är inte bara stora företag som forskar på det och liknande utan nu så har ju även Barn förväntningarna på att det är så här det ska fungera, och det är ju därför gamla medier kanske inte funkar på samma sätt eh, som vi kan se i det här exemplet också. Um, så för att kunna möta de här förväntningarna behöver vi använda oss av de här eh, digitala medierna men och inte bara möta förväntningarna, vi vill ju förhoppningsvis gå över dem också för att behålla den här avfakten. Ja precis, ja, för tidigare medier det är inte det att de blir ointressanta heller utan det finns väl annan anledningar att lära sig om det också. Mm. Det funkar gamla telefoner, det funkar gamla datorer, men, men när det hamnar så att de blir barriärer för att kunna ta del av våra berättelser, då har vi ett problem. Precis. Eh, och som någon slags eh, wrap-up, eh, Branschen som, som vi ser den, vi, ni, ni har ju redan sett massa exempel på, jättemycket duktigt folk som, som kan jobba med audio, video, 360-film, 360-foto, via, skapa bra upplevelser. Mm. Så det, det finns en bransch som, som är under uppväxande, som, som satsar mer och mer dedikerat på det här. Spelbranschen har, har gjort mycket inom detta och även spelutbildningar. Men kämpar ju förstås med sitt, sina problem och hitta sitt eget folk. Mm. I dagsläget är det få utbildningar som är dedikerade direkt till detta. Det är väl inte sagt att det inte finns många kurser och många, och många högskolor som jobbar med det. Mm. Det finns några yrkesutbildningar som är dedikerade till det. Vi är en och få dedikerade utbildningar på grundläggande nivå på högskola. Det finns masterutbildningar också men vi har en kandidatutbildning. Men vi tror att det behövs mer än så, för det är, ju, det är ju mycket de som kommer jobba med tekniken, utan det behövs ju annat också, sen för det, vad gör man när man får ett, en VR-upplevelse som ska dimpa ner på ett museum till exempel, ja, hur, hur tar man mig ens den? hur stor plats tar den, och det, där finns mycket vi behöver jobba med tillsammans, så, så vi, mm. vi planerar lite för att ha olika typer av kurspaket eller eller till och med uppdragsutbildning för, för yrkesverksamma också, som, som kanske har ett lite annorlunda fokus än, än just bara eh, direkt på tekniken. Eh, så är det andra som har de tankarna får ni gärna höra av er och kanske vi kan eh, göra någonting tillsammans där. Ja precis. Nej för där, det är väldigt viktigt också att vi har Även om vi har mycket samarbete inom våra utbildningar så är det ju så mycket annan kompetens som också är viktig för att vi ska kunna driva det här framåt. Så då behöver vi ju samverkan med olika företag, olika utbildningar, olika kompetenser helt enkelt.